تمہاری تس ویروں کو جلا دیا خود میں میں درد کی ایک دوا بتا دو مجھے کہ میں کرتا بھی کیا؟ اس زمانے حال میں تم مانگ رہے ہو وفا اس زمانے حال میں کون مانگتا ہے وفا اس زمانے حال میں صرف مانگتے ہیں جگہ خوش رہو میری جان خوش رہو سدا کرے تجھ سے وعدے کروں میں کو ودا راستے پر چل پڑے باتیں اور تیری صفے ڈانٹتی گئی مجھے اور میں ہستا گیا اس کے ہاتھ سے اتاری وہ انگوٹھی میں نے اب انگوٹھی لے کے کھڑا اس کو دیر لگ گئی آنے میں اس پہ لکھا لاجواب نے کچھ کو پتا نہیں کہ گاتا بھی ہوں گانے میں ایسا لگے مجھ سے ہو گیا کوئی گناہ اور روکے او مو سے تیرے بارے جب سنا کرتا ہوں میں پیار میں نے مو پہ تیرے کہہ دیا دسا دینا لگے تو خود کا جیکٹ تجھے دے دیا تھا یاد کر کچھ تو بول میری جان کوئی تو بات کر صورت سے میں کہتا ہوں ابھی کے ابھی رات کرن دھیرے میں تو آتی نظر نشے کروں رات بھر میں if i die میری قبر پہ نہ آنا تم اور آگئے تو روئے بنا نہ جانا تم نشو میں ہم کھانستے تیرے وہ آسر جو کیے تون se. ہنسا میں رویا تو خود کو خود ہی ہسا دیا تمہاری دیا تمہ